Álljunk fel és imádkozzunk! Édesatyánk, magasztalunk és imádunk ért, kegyelmedért. Köszönjük, hogy itt lehetünk jelenlétedbe, Kérünk, Te álld meg létünket, Kérünk, Te álld meg ez alkalmat számunkra. Segíts megérteni a Te ígéidet és élni a Te akaratod szerint. Köszönjük, hogy meghallgatsz és velünk leszel. Azért magasztalunk és imádunk most is mindenökké. Amen. Amen. 46-os számú éneket énekeljük. A szívemet átadom én. Kedves testvéreim, a mai estén imauránkra igényeket megtaláljuk a János Evangéliuma első rész a 9. verstől a 13. versétől. Igényeket megtaláljuk János Evangéliuma első rész a 9. versétől a 13. versétől. Az igazi világosság eljött volt már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt és a világ által lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jöve és az övéi nem fogadák be őt, valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek. Azoknak, akik az ő nevében hisznek, akik nem vérből, sem testnek akaratából, sem férfionak indulatjából, hanem Isten születtek. Eddig tart igényk a gyülekezet foglaljon helyet. Itt János apostol a világosságról beszél. Arról, hogy a világosság maga az Úr Jézus. És az Úr Jézus eljött az övéi közé, amint tudjuk, és az övéi itt arról beszél az apostol, az övéi nem fogadták be őt, de mi, akik befogadtuk ezt a világosságot, vagyis az Úr Jézus Krisztust, mi van miért magasztaljuk, van miért dicsőítsük, ami a atyánkat, azért, mert Jézus Krisztus megváltott, új élettel megajándékozott, és megszabadította bűnátkától bennünket. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Ilyen kiváltságban részesített bennünket, menje édesatyánk, hogy Isten gyermekei lehetünk, és szolgáltunk neki örömmel és tiszta szívvel. Még egy pár igevenset szeretnék olvasni a Máté Evangélium 5. rész, a 14-től a 16-ig. Ti a világ Nem rejthetik el a hegyen épített város. Gyercet sem azért gyújtanak, hogy véka alá, hanem hogy a gyercse tegyék, és fénylék mindazoknak, akik a házban vannak. Új fénylik a ti világossátok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, én dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Itt is arról beszél Máté, hogy a világ világossága mi vagyunk. És az utolsó vers, amit olvastam, arról beszél, hogy a mi világosságunk fénylék, hogy látszódjon a mi világosságunk, és ezért dicsőítsék a mi mennyi atyánkat. Kívánom, hogy legyen olyan életünk, hogy lássák a mi világosságunkat, és tudják dicsőíteni Istent ezért és a mi világosságunkkal tudjunk példát mutatni, ott, ahol járunk, ahol élünk és ahol munkálkodunk. A mai estelen magasztaljuk a mi Istenünket azért, mert a világosság eljött e világba, és megvilágosította mi szíveinket, ezért méltó, hogy magasztaljuk, hogy imádjuk, hogy megvilágosította a szíveinket, megszabadította a bűnhatalmától és megajándékozott bennünket örök élettel. Én értelemben boruljunk le, és a férfi testvérekkel és a nőtesvérekkel imádkozzunk. Engem. Köszönöm, hogy most a szívembe zárhatom őt. Szeretnék világoskodni. Köszönöm, hogy a te gyermeked és a fiad lehetek. Szeretnék a te tetszésed és akaratos szerint én a nap életben. Adjál nekem kegyelmet és előtt az Úr Jézus Krisztus által, akit elküldöttél ebbe a világba, mint világosság. Amen. Amen. Amen. Amen. Úr Jézus, hálászok még hogy az jöttél. Erre a bűnös földre a világban, hogy fénygyújtsál, világosságot gyújtsál az emberek szívében. Megköszönöm, hogy az én szívemben és elménkben is világosságot gyújtottál, fénygyújtottál és megismerettem, felismerettem az én bűnös elveszett óvatomat és megismerettem az én állapotomat, és szükségem van. te megújított munkát a szükségem a arra, hogy megbocsássad az én bűnémet a egy drága vélet által. Köszönöm, hogy ezt a vitáltal elhallahattam. Szeretném Uram, hogyha újból megújnád, gyökeresen az én életemet, hogy ha tudnák minden nap életben, bárhol megjelenek, bárhol járok tudja fénykedni, tudjan, terjeszten a te tényedet az emberek körében, az emberek között, hogy minden ember a fényed által hozzátérni, ő ne ismernek tégedet. Segíts meg erre a te szent leged által. Nagyon hálás vagyok, te drága ígén, hogy győzelhetek benne is. És az én életemben. És köszönöm, hogy te vagy nekem a igazi fény és a világuságot az én életemben, Nagyon hálás vagyok ott, hogy hívottál ennek is a sötéti a világuságot, a haláldól, az életet, és köszönöm neked azt, hogy meghívhatottak az életemben, és köszönöm, hogy megváltoztattam benne hálás. Köszönöm, hálás Úr hogy jó lett sötétségben voltam, sötétségben éltem a Te világosságot, engem is megtalált. Köszönöm, hogy én az én sötét életemben a Te fényed átjárt. Köszönöm, hogy meglátottam bűnös elveszett foltonat, és köszönöm, hogy a Te világosságot mert az edéli megoldást, hogy van bűnőményre bocsánat és van lehetőség, a szabadszársban állod. Kállás szívája van, azt a kegyet úgy éros szépen látja azt, hogy a helyülávosságban járja, akkor a helyülávosságban az útban élje, amiben az életben életve is kétségül életemben a, a telegerától, élet, hogy amit olyan béképélet fordhat a rában, főkeség tudja. Igen, <tőző> füllek, készített. Hálában magasztom, neve, drága, megváltom azért a csodálatos világosságért, mert gyöltött ezzel az én szívembe, és magasztal a közéből, amit a kélet is segíts, hogy az ebben a világosságon tudjon élni át a legjobb napjaimat, és a dícsességet, kegyelme, drága hogy drága rákkárt a napon, amit tejsz és hagyd őszívet, hogy a győségedet tudják élni. Amen. Amen. Amen. Én is magasztalak tégedet, kérdelemes olyatjám ezen az estén, az szízel, hogy már átszíval, hogy vizetem a videámat, miben megvan írva az én összégem, megvan az én borzott életem, ha benned hiszek, azt értem kirendelmet a számodra, ahol valam kérlek téged. Egészen törzbe megad az életemet. Foglal el minden gondolatomat, az egész szívemet. legyen hely, csak benne bízok. És reménykedjek. Életem teljesen átadott. Ámen. Életéget nem az, meg az életemnek segítsőségét legyen, hogy ő egy vizsőségével, mert ad nországa mindenkor. Amen. Áldott légy, szerető menyei atyám, Jézus Krisztusért az én drága megváltamért, aki eljött a mennyi vizsőségéből erre a Földet, és beradottam az egész Földet, és nem kell sötétségben járni, hanem rá világosságot. Járhatok a te világosságodat. Addj kedelmet, Jézus Krisztus, hogy ebben járva, ebben gyönyörködve, töltessen napjaimat, és éljek dicsőségedre, a világosságba járva, láthassam mindennap a szép szépségedet, a te csodálatos voltodat, megmentésedet, szabadításodat, kegyelmedet, amivel hagyott minden nap. Imádok és magasztallak azért, hogy eljöttél Jézus Krisztus. Amen. Amen. Amen. Köszönöm Úr Jézus, én is azt hogy világosságú úr jött ebbe a világba, és ez a világosság ügy emberi beledó szerepült ebben a világosságban napunként nap, nap, kérem, kéremelje, akik egyére medet. Köszönöm meg az imádsággal, magasztalatban szózlekedét mindenkor. Amen. Szentem meg életemnek a kérdőszám, hogy segítsd meg, hogy a világosságot, amit kaptam tőled, ahol tudja fénytenni, és másoknak is mutassam a világosságot Na szépen tudjon benni, mert megkezdejük mások is a világosságot, és megássanak a világosságot érkezett. Amen. Amen. És emlékezem, hogy nem tudom, hogy neked a világosságnak is várjálatok. Én is szeretném magasztalni szent nevedet, Úr Jézus, hogy láttad, hogy a sötétség van ezen a világon, és mindenki téve égett a maga útján előttért, hogy fénygyújt, hogy irányt adjál, hogy értelmet adja az életünknek. Köszönöm Uram, hogy Te vagy a világ te, aki a világban voltál, és Te általad és Te rajtad keresztül és benned lett minden, uram, a világ nem ismerte, téged, bocsázz meg nekem is, hogy sokáig nem ismertelek fel, de köszönöm, hogy előtt az az idő, mikor fény jutott az én szülemben is, és megismertelek, és megváltottál, uram, dicsőjtök ezért, szeretnék a Te világosságodban járni, világíts nekem, Jézus, továbbra is, és szeretném, ha Te ígér lenne nekem, mécses, az én ösvenyeimben, és mindig a lehetett vezetés állal tudnák járni a jelen való világban, és másoknak is szeretnék világit Köszönöm, hogy meghallgatsz, és velünk marasz továbbra is, Amen. Amen. Magasszalnak én is életem, a Te nagy szeretetedért, hogy elkünted az Úr Jézus Kisztestünk igazi világosságnak erre a követre. Köszönöm, hogy az én életembe is fény gyújtottál, Hálattadok azért, hogy megismerhettem az igazságot, azért te zönkágot. Köszönöm, hogy bocsánatát, és nőm azt a sok jót, amit tőnek kaptam, Ára kérlek, te ma eskedünk, ádne Én is tudjak kenkerni, világoskodni, ott, ahova rejeszed az életemet, és legyek kész mindig teljesíteni a te akaratodat. És mindenben. Tetszésedre élni, vágni, Tiszta a élne, Adni kenelre erőj, Hogy minden nap, Látva tett, hatalra, hogy a a szívvel járhat a szívvel Köszönöm, hogy te nem volt el a kiskolót, Jelked előtt, hanem De napnánként életed azt. Köszönöm, hogy, az. hát, hogy látsz, Kicsi nénem, és tudj, azt Szeretnénk minden Köszönöm a a és így következő teiketet, támogatok. és magasztalak, drágonak és kiszkustál, világvilágossága, dicsőiknek az, akinek az én életemre, és a sötétségből felemeltél, és a világosságra hoztál. Szívem vágya, segíts meg, szent által, hogy ott világítsek, ahol forgalomtuk, ahogy élek és úgy éljek, hogy Győzzek veled, hogy győzedelmes életed, dicsőség neked mindenért. Ámen. Amen. most, hogy most hogy a világon, hogy a világon, hogy a hogy a világon, hogy a hogy a hogy a világon, hogy a hogy a hogy a hogy a a te hogy hogy a a Köszönöm, És látsad, hogy hogy hogy te vagy a világ világossága, és köszönöm azt, hogy téged, -e téged, Köszönöm, hogy fénygyűjtöttál az életemben. Istenem, olyan gyakran most mostanába, hogy szeretnék akaratot szerint élni, hogy szeretnék megújulni, hogy akarok megújulni. És rájöttem ezen az estén, hogy nem igazán akarok, mert ha... Ha akkor talán idő, több időt és minőségi időt az imádkozásra, vagy orvosásra vele való kapcsolatban, De annyi mindennel helyettesítettem ezt az időt. Kérlek, bocsáss meg nekem, kérlek, hogy kenyerülj rajtam. És tény valamit a szakaratokban, hogy valóban akarjam, hogy kívánjam a vele való kapcsolatot. Kívánják a világosságban élni. És akarja királyságá válni. Ámen. Én is köszönöm, Drago Jordi, hogy az Úr jött, Krisztus az én életemet is megvilágosította. Köszönöm, hogy fény az én és nyertem magamat is, és az Úr, Krisztus is. Megláttam, hogy mennyire szükségem van a változásom. Köszönöm, hogy ezt elmúltálta ki bennem, és hogy a fény, a a Világoság járni, hogy hát minket volt követni tégedet. Amen. Amen. Amen. Amen. Úr Jézus, én is állátodok adok bennünket, hogy adhagy fel a mennyit, hogy a szükségétünk bejöttél erre a sötét földre, azért, hogy világoságot gyújtsd a mi szívünkben. Köszönöm, hogy a születen is világoságot bíjtottál, és megláthattam bűnös volt, Uram. Szeretnék a mai este, és jönnek behozzád. Hogy megtisztítsam Önt, és segít, hogy szorosabb kapcsolatban éljek teveled, hogy véghez fog vinni a karodat az én életemben állnak. Az én szívemben is hála van az igazi világosságért, az Úr Jézus Krisztusért, aki eljött erre a földre, hogy világosságot hozzon, és köszönöm azt, hogy ebből a fényből nyerhettem, és itt nyerhettem világosságot. Én is te benned Úr Jézus Krisztus, és Szívemnek vágya az, hogy ha tudjak minden nap világosságban járni, jönni te hozzád, és engedni, hogy a te fényed átvilágítsa teljesen az én életemet, felfedjem bennem minden olyan dolgot, ami nem kedveskedik, és kész legyek megtisztulni, és járni a te akaratod szerint. És Szívemnek vágya az, hogy ott, ahol élek, ahol megfordulok a mindennapi életben, hadd tudnák világítani, ha tudnák reálgítani, Úr Jézus Krisztus én életemmel. Kérlek, hogy segítségem de ebben. Amen. Amen. Köszönöm neked, én is, Úr Jézus, azt a nagyszeretetet, amelyen lehajoltál. Köszönöm neked, hogy világosságot adtál, hogy megértsem a te idélet, és megértsem azt, hogy elég a te az én bűnőim bocsánatára, és elég a te kegyelmet. Köszönöm neked ezt, Jó Istenem is, arra kérlek tégedet, hogy segíts nekem világosságban jelenteni a két napokban, hogy hadd tudjak fény és világosság lenni mások felé. Ámen. Ámen. neked énekegy, drája úr Jézus, azért a, a kegyeregő. Azt a számára, a Csó mind közelette hozzá. Az Úr Jézus nevében. Imádkozzunk a fiatalokért, akik holnap egy szilátsági ifjúsági délutánon vesznek részt, nagy faluban. Úgy terveztük a missziókerületben, hogy évente kétszer-háromszor szervezünk ilyen alkalmat ilyenkor téli idején. Ez a második lesz, és egy harmadikat majd márciusban szilácssomjón fogunk tartani a fiataloknak. Imádkozzunk, hogy az Úr áldja meg őket. Vasárnap délelőtt, ha az Úr éltet, az Úr jegyeihez járulhatunk a gyülekezet tagjaival. Az énekkart kérem szolgáljon egy éneket. Apostolnak, Efézusiakhoz írott levele 6. részéből a 11. verset olvassuk fel. Efézusi levél 6. rész, 11. vers szól hozzánk ezen az estén, amely így van megírva. Öltözétek föl az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben. Amen. Foglaljunk helyet. rága testvéreim, Pál Lapostól, amint említve volt már, az efézusi levél légefele közeledve emlékezteti az efézusi hívőket, hogy harctéren vannak, egy lelki harcban vesznek részt. Tanácsot ad nekik, hogyan kell ezt a lelki harcot, nemes harcot megharcolni, a győzelmet kivívni, nem hátrálni meg, nem pártolni át az ellenség táborához. Korábban említette, hogy legyetek erősek az Úrban és az Ő hatalmas erejében. Most pedig arra szólítja fel őket, hogy öltözzék föl az Isten minden fegyverét, hogy ellent állhassanak az ördög minden ravasságával szemben. Jézus Krisztus tehát harcossá kíván avatni minket, és harcossá avatott akkor, amikor az Ő táborába fogadott bennünket. Ehhez szükséges ez a felöltözés, az Isten minden fegyverének felvétele. Találunk egy felszólítást, öltözzétek föl. Aztán említve van, mi az, amit fel kell öltözni, az Isten minden fegyverét. Látjuk ennek célját is, hogy megállhassatok, és látjuk az ellenséget, az ördög minden ravasságával szemben. De egyszerűbb lesz, ha ezen az estén most két részre osztjuk az igeverset, és úgy, ahogy találjuk itt, szóvan az Isten minden fegyveréről, és szó van az ördög minden ravasságával. Öltözzétek föl az Isten minden fegyverét, hogy ellentálassatok, megállhassatok az ördög minden ravasságával szemben. Kezdjük tehát az Isten minden fegyverével, aki elmulasztja a fegyvert felvenni, vagy felöltözni, hanyagságból, vagy mulasztásból, könnyelműségből, hát a halálos ítéletét írja alá, harcba nem lehet menni fegyver nélkül. És az hívőket támadja először az ördög, nem azokat, akik éjeli bárokban, meg kocsmákban töltik az idejüket, hát azok az övéi. Azokat támadja, akik imaházba járnak, akik Bibliát olvasnak, akik imádkoznak. Ő idejében eljött az imaházba is. És itt is kísért, gondolatokat ébreszt vagy sugal, elhinti az ő konkóját az igen magvetése közé sokféle módszert használva sokféle ravassággal. Az Úr Jézus azt mondja egyik példázatában, a Búza és a konkoly példázatában, hogy míg az emberek alusznak, jött az ellenség. Tehát, mintha édes álomra szenderülne az Úr népe, közben az ördög meg túlórázik, Éjeli váltásban is dolgozik, és hinti a konkóit. Oly annyira, hogy bizonyos helyeken már nem is látszik a búza, csak a konkói. Annyira bevetette. Itt minden fegyverről van szó, ezt figyeljük meg először, azután pedig azt, hogy ez az Isten minden fegyvere. Mit jelent az, hogy minden fegyver? Egyszerűen azt jelenti, hogy Jézus Krisztus. Öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust. És aki felöltözte Jézus Krisztust, az felöltözte Isten minden fegyverét vele együtt. Aki Krisztust nem öltözte fel, az még védtelen, az ki van szolgáltatva az kénye kedvének. A Krisztus nélkül harcoló ember az az ellenség táborához tartozik, az az övé. Mert senki sem harcolhat a sátán ellen úgy, hogy még hozzá tartozik. Azt mondja az Úr Jézus, ha a sátán önmag ellen támadt és meghasonlott, nem maradhat meg, hanem vége van, mondja Márk 3.26. Persze, néha úgy tűnik, hogy a testi ember is harcol. De az olyan harc, mint amilyet a cirkuszisták végeznek nagy kartcsapások, villanások, de valójában mind betanult mozdulatok, és, és egyik sem uh, szándékozik kárt okozni a másiknak. Néhány perc múlva barátokként mennek tovább, ők nem harcolnak egymás ellen, ők csak játszodják, hogy harcolnak. Úgy tesznek, mintha harcolnának, úgy tűnik. Az első emberpár elveszítette a harcot éden kertjében. Fegyvertelen és mezítelen lett, és egymást pádolták a vereségét. Isten minden fegyvere nélkül mi el vagyunk idegenedve. Mi távolvalók vagyunk. Magukra vagyunk hagyatva. Tehetetlenek és védtelenek vagyunk. De Jézus Krisztusban... Megtalálható mindaz a fegyver, amire nekünk szükségünk van. Jézus az igazság. Benne van a megigazulásunk. Ő a megbékéltünk az Istennel. Nekünk benne kell hinnünk, mert az egész szentírás róla tesz bizonyságot Az evangéliumnak ő a lényege, ő a központja, a tartalma, amire ángbízatot, hogy hirdessük. Jézus Krisztust jelenti tehát az Isten minden fegyvere. Nem részleteket kell felöltözni, egy kis fegyver itt, egy kis fegyver ott. Magát Jézust kell felöltözni, akiben mindaz megvan, amire nekünk szükségünk van. Az ördög örül, ha a saját fegyvereiddel harcolsz, mert akkor tudja, hogy legyőzhet. Ez az Isten minden fegyvere a új ember, amit Jézus Krisztusban nyertünk, kaptunk, maga Jézus Krisztus. reformáció ünnepét ünnepeltük, és ünnepelték világszerte, egy kicsit túlzásba is vitték, vagy egyoldalúan bálványozni kezdték már magát, a, amit nem kell, de megemlékezni arról, hogy ezelőtt 500 évvel történt egy nagy fordulat, és Isten helyre reformálta, helyre állította, vagy helyes vágányra állította a keresztény hitet, az ő népét, érdemes erre emlékezni. Abban az időben, amikor Luther kiszegezte azt a 95 tételt, hát ő arra nem gondolt, hogy ez milyen lavinát indít el, de annak voltak előzményei. Ott volt John Wycliffe és a Lollardok Angliában, akik kézzel másolták a Bibliát, és uh, megtanulták kívülről, és faluról-falura jártak, és hirdették, és mondták, sokan nagy összegeket adtak hogy egy-egy könyvet, vagy egy kisebb levelet a Bibliából egy órára kibérelhessenek, vagy egy éjszakára megkaphassák, hogy olvashassák, akkor nagy érték volt ez. És ez a Wycliffe támadta mindazt, amit az egyházban hamis volt. A bűnbocsátó cédulák árusítása, a papok túlzásai, meggazdagodási vágya, és kicsapongása, és így tovább. Aztán ezek az írások, amelyek Angliában megjelentek, eljutottak Csehországba, Morvaországba, mivel egy leány férhez ment annak idején egy angliai királyhoz, és kapcsolatba kerültek. Morvaországiak tehát az angolokkal, átkerültek Morvaországba, ahol Husz János, aki Prágában volt tanár, és azután az egyetem rektora, és prédikált a Betlehem kápolnában, hirdette, ugyanezeket felvállalta. Hasonló tanokat hirdettek Franciaországban, Péter Waldó Utódai, a valdensek, ők egy nagyméretű mozgalom voltak abban az időben, és a, a nemes emberek védelmezték őket, mert hűségesek voltak, becsületesek voltak, szorgos, munkás emberek voltak, meg voltak velük elégedve, és nem szolgáltatták ki az ellenségnek, hogy így mondjam. Ezek voltak a reformáció előzményei. És mire kiszegezte Luther Mártor a 95 tételt, már lavinaként indult a folyamat. Nem csak Németországban, hanem a franciául beszélő Genfben, Franciaországban ismert, Calvin Párizsban tanult, a Sorbonni Egyetemen, onnan indult el, egy darabig csak utazó, kutató, hívő ember volt, de ő ott ért meg és a megtéréséről feljegyzések vannak, az megváltoztatta az életét. Hasonlóképpen a német vidéken, Svájcban, ahol Urlik Zwingli kezdte a munkát, abban az időben, amikor megjelent, 1522-ben megjelent az új szövetség, amit Luther lefordított. Akkor kezdte a munkáját Zürichben, a Grossmünsterben Zwingli. És vele együtt aztán az anabaptisták. Na most az anabaptisták között viszont voltak olyanok is, mint például Münzer Tamás, aki Luthert is támadta, meg a vezetőket, meg a fejedelmet, szembeszállt a fennálló társadalmi rendel, a papsággal, a nemességgel, meg a magántulajdonnal. Apokaliptikus kielentései voltak, és azokat többre becsülte a Bibliánál, Szégyent hozott az anabaptista mozgalomra, és a maga fegyvereivel harcolt. Nem győzhetett, a mozgalmat leverték, műszertamást kivégezték, vége lett. De az anabaptisták, akik egyébként pacifisták voltak, ők nem fogy fogtak fegyvert sem, ők nem mentek háborúban sem, és nem avatkoztak bele a politikába, azok... Megbecsült emberek voltak olyannyira, hogy Petlen Gábor beengedte őket Erdélybe is. A szászok ellenkeztek, követelőztek, de a fejedelem szabad menetlevelet engedett nekik. Egész Gyulafehérvárig a saját birtokán adott nekik letelepedést Alvinc mellett. Több hullámban érkeztek ide 1525 után. Morva országból, mert az üldözés elől menekültek. Nekünk Isten fegyvereit kell felöltenünk, nem a magunk fegyvereit. Isten a rendelkezésünkre bocsátotta Jézus Krisztusban mindazt, amire szükségünk van, és megtanította azokat használni. A mennyei haditanács döntései szerint kell nekünk harcolni, és itt minden fegyverre szükség van, de nem a fegyverzetben bízunk mégsem, Jézus Krisztusban bízunk, Istenben bízunk, aki ezeket biztosította nekünk. Milyenek ezek a fegyverek? Hát mások, mint a világ fegyverei. Újra hadd említsek a Bibliából egy példát. Básán királya, Óg, akiket még Mózes idejében Győztek le, Mózes 5. könyve 3. részében azt olvassuk, megfordultunk, felmentünk Básán felé, kijött elénk Óg, Básánnak királya, ő és minden népe, hogy megvívjon el velünk edreiben. De az Úr azt mondta nékem, ne félj tőle, mert a tekezetben adtam őt, és minden ő népét és földjét, és úgy cselekedjél vele, amint cselekedtél Sihonnal, az Emoreusok királyával, aki Hesbonban lakott. Azt olvassuk később, mert egyedül óg, básának királya maradt meg az óriások maradéka közül. Ime az ő ágya, vaságy, nem de rabbádban az Ammon fiainál van-e? Kilenc sing a hosszúsága és négy sing a szélessége, a férfi könyök szerint. Hát ez az az óg, a básán királya edreiben lakott, de elmenekült astarótba, a Makabeusok második könyvében szó van arról, hogy ott volt egy föld alatti erődítmény, egy barlang, amelynek nagyon szűk bejárata volt, és bevehetetlen volt. Izraelnek nem volt idejese, képességesen hosszú ostromot vívni, ki kellett volna csalni a síkságra, hogy lehessen harcolni ellene. Kilátástalannak tűnt az ilyen harc. Mert az védve volt ott belőle. Igen, de azt olvassuk Józsué könyvében, kezetekbe adtam őket, mert elbocsátottam előttetek a darazsakat. És űzték azokat előletek, az emareusok két királyát, de nem a te fegyvered által, de nem a te kézíved által. Józsué 24. Vagyis harc edzett, szúrós darazsak, ezek voltak az Isten különleges fegyverei. Kiűzte őket a barlangból, Menekülni kellett. Ógnak, Rabbában, ma is ki van állítva, Rabátban a vaságya, a múzeumban, Négy méter hosszú, 180 centiméter széles. Hát egy óriás ember lehetett. De lehetett harcolni mégis ellene nem az ő fegyvereivel, hanem az Isten fegyvereivel, amelyeket Isten biztosított számukra. Ezzel az ellenség nem rendelkezik, mert ezek az Isten minden fegyverei. Egy könyvben részletezve van, hogy Hannibal hogyan harcolt a rómaiak ellen, meg a rómaiak hogyan harcoltak Hannibal ellen annak idején. És az egyik taktikája Hannibálnak az volt, hogy elefántokat használt a lovasok ellen. Azonban volt egy hadvezér, Scipio Africanus, aki látta, hogy itt a konvencionális módszerekkel nem sokra jutnak, úgyhogy nem kardokat, meg nyillakat, meg dárdákat adott a harcosok kezébe, hanem trombitákat. És amikor jöttek Hannibal elefántjai, fújták fűsiketítően a trombitákat, és megzavarodtak azok az állatok, menekültek, mert nem bírták azt a zajt. Vonultak vissza. A sátán megfémli, megfélemlítő akcióival szemben csakis az Isten fegyverei győzhetnek. Még egy említem a Saul esetét. Saul sajnos a saját fegyvereivel harcolt. Sámuel első könyve 31. részében le van írva az utolsó csata a Gilboa hegyén. A Bibliában nem sok részletet találunk a csatákról, de valami utalások mégis történnek arra, hogy hogyan zajlott le az ütközet. Általában a Jezriel völgyében zajlott az ütközet. Ott volt, a, ott volt a harctér. Igen, de a filiszteusoknak harci szekereik voltak, ott nem lehetett velük felvenni a harcot. Ezért Saul és az ő emberei felvonultak a Gilboa hegyére. Meredek lejtője van, és egy sziklás hegység, Gilboa. Hát oda nem mehettek a szekerekkel. És akkor azt olvassuk, hogy a kézíveseket, az ijászokat és a dárdásokat küldték Saul serege ellen. Ijász embereket és dárdásokat. A, vi a viadal igen heves volt harc Saul körül, és rátalálván a kézívesek nyilakkal megsebesítették őt. Olvassuk Krónika első könyve tizedik részében. Sámuel könyvében meg azt mondja, küzdelem, nagyon heves lett Saul körül, mikor az íjász emberek és dárdások megtalálták, és igen megrettent, vagy megsebesült az íjászoktól. Hát igen, Megrettent. Ez volt a veszedelmes dolog. Mert ő korábban is olvashatunk róla, hogy megrettent, hogy megijedt, hogy igen félt, hogy rettegett. Ez a pánikszerű szerű félelem, ez megbénította, ez tehetetlenné tette, és tanácstalanná, és kétségbe esetté, és nem tudott ellenállni. Pedig a félelem az a hitnek az ellensége. A félelem az az ellenség. Erejében és győzelmében való hit, nem a félelem lelkét adott nekünk az Isten, hanem erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Saul azért halt meg a Gilboa hegyén, mert nem az Isten minden fegyverét használta. De lássuk csak ennek a mondatnak a másik felét, az ördög minden rabassága. C.S. Louis azt írja a csőr csavar leveleiben, Részletesen, hogy milyen ez az ördög ravassága, nagyon megkapó képekkel e, tárja elénk. Azért ravasság, mert a sátán leplezi a módszereit. Elrejti, nem mutatja meg igazi szándékait és céljait, hanem olyan látszatot kelt, mintha valamilyen magasztos és hasznos ügyet szolgálna. Éva megkísértetésekor is azt olvasjuk, hogy a kígyó pedig ravaszabb volt a minden állatnál, minden mezei vadnál, mely az Úr, amelyet Isten teremtett. Tervszerűen dolgozik, és megfigyeli a gyenge pontjainkat, hogy hol támadhat. A ravasság gönög, görögül az a szó, hogy metodéljá, vagyis metódust, Módszert jelent. Módszeresen támad. Megosztja a barátokat, megosztja a gyülekezetet, a családokat is. A ravassága abban mutatkozik meg, hogy mikor, hogyan és mivel kísért. Mikor? Hát ravaszul várasztja ki a kísértés idejét is. Mert akkor kísért, amikor... Frissen megtértél. Vagy akkor, amikor nagy próbában vagy. Kísért akkor, amikor valamilyen lelki szolgálatot vállaltál, vagy akarsz vállalni. Aztán kísért akkor, amikor beteg vagy. Kísérti a haldoklókat. Egyszer hitetlenséggel támad, Máskor büszkeséggel, mert néha ordító oroszlánként jön, máskor világosság angyalává változtatja magát. A kísértés módját tehát ravaszul választja meg. Vádolással folytatja, hanem sik sikerül becsapni, úgy, ahogy József feltette, mert amikor Pótifárnét nem... Nem érte el a célját, akkor elkezdte vádolni, hogy bejött hozzám ez a Héber szolga, ezt tette és azt tette. Nem igaz, mindenféle gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem, mondta az Úr Jézus. Támadja az akaratot, vádolja a lelkismeretet. Zakariás könyve harmadik részében azt olvassuk, Azután megmutatta nékem Jósuát, a főpapot, aki az úr angyala előtt állt, és a sátánt, aki jobb keze felől állott, hogy vádolja őt. Mivel kísért a ravassággal és csalárdsággal közeledik, és a, módszereiben, a támadási módszereiben is megmutatkozik ez. A csendes és nyugodt embert nem hitetlenséggel támadja vagy vádolja, hanem bizalmatlansággal, önszeretettel, önbizalommal, világiassággal. A visszahúzódó embert nem arra készteti, hogy legyen büszke, hanem arra, hogy kételkedjen az üdvösségében, vagy az elhívásában. Az erős testi és értelmi képességgel rendelkezőt, aki gyönyörködik az Úr útjaiban, nem hitetlenséggel támadja, hanem büszkeséggel, meg Kiválasztja a sebezhető pontokat, és ott támad, ravaszul és váratlanul. A hálót a halaknak, a tört a madaraknak, mindig a megfelelő módszert. Emlékezetedbe idéz egy képet, egy eseményt, egy történést, egy kifejezést, valamit, ami még a megtérésed előtt lejátszódott, vagy ami történt veled. Van, amikor a Bibliából is idézde csak azért, hogy becsapjon, és hogy félrevezesse, mert a Bibliát is úgy használja. Spurgeon azt mondja, hogy az a nyilvessző, amely leterítette a sast, annak a nyilvesszőnek a végén éppen egy sasdu, sastól díszeleg, mert az igét is képes el, elferdíteni, elfordítani. Máskor saját tapasztalataidat, meg mások gyarlóságát használja fel, Sámson legyőzéséhez Delilát, nem az ellenséget teszi oda, hogy szidalmazzon, hanem a barátaid akivel talán valamikor jót tettél, valamikor jobb viszonyban kapcsolatban voltál, és így képes álmatlan éjeleket okozni, fájdalmat, sebes, ö, ö, sebeket okozni, zaklatott nappalokat. Dávid azt írja, nem ellenség szidalmazott engem, hiszen azt elszenvedném. Nem gyűlölőm emelte fel magát ellenem, hiszen elrejtettem volna magamat az elő hanem Te hozzám hasonló halandó, én barátom és ismerősöm, akik együtt édes bizalommal, akikkel együtt édes bizalomban éltünk, az Isten házába jártunk a tömegben. Aztán ravaszul választja meg a kísértés tárgyát, támadja a testedet, támadja az elmédet, támadja a lelkedet, rombolja a jellemedet és a kapcsolataidat. Le akarja rombolni a jellemedet, tönkre akar tenni, meg akar ölni, el akar pusztítani. Elveszi az örömödet, a békédet, a megelégedettségédet, a lelkesedésedet, az odaadásodat, a hűségedet, a hitedet. El akarta pusztítani jobbot, mint ahogy a gyermekeit elpusztította. Kikérte Pétert is, hogy megrostálja, mint a búzát. Jézust is alá akarta vetni a templom ormáról, meg Ádámot is, és Évát is képes volt becsapni az ártatlanságukban. Hogyan támadja az elménket? Pál Apostol azt mondja, hogy félek azonban, amiként a kígyó a maga álnokságával megcsarta Évát, akint a ti gondolataitok is megrontatnak, és eltámolodnak a Krisztus iránt való egyenességtől. Mert elménket védenünk kell. Hogyan tudjuk védelni az elménket, vagy a gondolatainkat? Hát azzal, amiről gondolkozunk. A számít. Azt mondja Pállapostól tovább a amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jóhírűek, ha van valami erény, ha van valami dicséret. Ezekről gondolkodjatok. Ne szabjátok magatokat a -e világhoz, hanem változatok el a ti elméteknek megújulás által. Újjatok meg a ti elméteknek lelke szerint, mondja az efézusi levélben. Az újfordítás azt mondja, elmétekben és lelketekben. Az Isten fegyverei elégségesek az elménk megvédésére is. Pál Lapostól azt mondja, a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Isten, Istennek erősségek lerontására. Lerontvál okoskodásokat, minden magaslatot, mely Isten ismerete ellen emeltetett, fogjuk minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak. És támadja a lelkünket is. Megkérdőjelezi az üdvösségedet. Kételkedést hint el az Isten ígével szemben. Ha nem sikerül, akkor másik oldalról, Hiedelmeket terjeszt, hogy azokban higgy. Mindegy, hogy mit hiszel, fontos, hogy őszinte légy, mondja. És sokaknál megfér az élő hit, a Krisztusba vetett hit, megfér a babonasággal, transzcendentális meditációval, agykontrollal, horoszkóppal, meg minden hasonlóval. Hiedelmekkel. Ördögi csalás ez, amikor egyre inkább terjed a jóga, meg mindenféle szenny, minden, minden szempontból. Vegyük fel az Istennek minden fegyverét, hogy az ördög minden ravassága ellen megállhassunk. Öltözétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Meg ne csaljon minket a sátán, mert jól ismerjük az ő szándékait. Jakab azt mondja, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Ámen. Imádkozzunk ezért. Imádkozzunk, hogy a lelki harcban Jézus Krisztusban legyünk erősek, és az ő fegyvereivel harcoljunk. Szívemben hála van, mennyire, sokan Hálás vagyok a kedjelmi lehetőségét. Köszönöm, hogy házadban lehetek, Uram. Köszönöm ideikben, hallottam azt, Uram, hogy eljöttél a világban, hogy minden embert. Uram és ezáltal ellenségeskedés történt az ördög és mi közöttünk. Uram, köszönöm, hogy arra szólítasz fel, hogy öltözem fel minden fegyvert, az Istennek minden fegyverén. Uram, nagyon nagy szükség van az én életemben erre, hogy megáldassak mellette. Hálát adok Uram azokért a... Nagy eszközökért, akikről hallottunk, hálásak vagyunk, hogy adtál erőt az evangélium területén. Sokszor, amikor az rossz útra lett vezette, te visszavezette az uram, nagy kegyelem ez, de eltörpülök én azok a férfiak mellett. Imádkozom, hogy az én kicsi minden napon van, adj erőt, megálljon az őt, minden ravagysággal szemben, uram, mert ismerem az ő szándékát. Aki emberről volt kezdettől fogva, és azt akarjad a gyermekeit, ne érvényesülnek melletted, hanem el akarja venni a békességet, a reménységet, az üvösségi tudatot. Kérlek, Uram, hogy minden a tudja harcon ezek ellen, és legyen bizodalmam, reménységem tevenned most az időskorban is, uram, mind jobban, megerősödve. Várjon a boldog reménységet, ahol minden beteljesedik. teljesedik. Amen. Amen. Kicsit nem is magas, mondom, anyjátyám, hogy a nevedet azért, hogy az estenek korábban figyelmeztető, hogy hogyan kell éljünk a mindennapi életben, vegyük fel a harcot, és segíts, hogy a mindig így tudjunk lenni, megkönnyíteni a szép harcát, és tudom, te lehet, tudjunk elérni a mindennapi életben, mert a szerűt ezekben a mindennapi életben nem kis. Nálad ott vannak a fegyverek minden ördögi ravassággal szemben, kérem azt, hogy adj az erődet, hogy mindig nálad, azokat fölöltsen magamra, hogy ellenállassak minden ragazságával az ördöget szemben, és imádkozom, hogy te segíts, gyögyzel elmeskedni a te parti eszközeite, de szeretnénk azokkal valamit, hogy vele győzhessek is. Ő már tudni azért, hogy felismeretni az őrti és a fannak szállulat. Maga azt hallom téged, mennyi atyáma azért, hogy ma este azt akarod, hogy az őrti minden dolgosságával a szemre tudjak állni. Tudom, hogy ez az új lehetség, lehetséges, hogy ha minden felvelzetet magamra ölnek. Mert minél, minél lehet a harc, annál inkább szükség van a fertővelkezésre. Tényleg segíts meg, lény segítség abban, hogy hadd tudjon felölteni a életnek kardját, kezemben a kiknek pajzsát, az időségnek sisakját, és minden más fegyverzetet, ami megvéd, az őtőnek minden ragazságával szemben. Amen. Amen. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy most megértettem valami olyasmit, amit eddig nem tudtam így megfogalmazni, és nem értettem így. Köszönöm neked azt, hogy megértetted velem, hogy a ravasság ellen az igazság a legnagyobb fegyver és a leleplezés. Úr Jézus, a Te igény, ami világosságunk, Te magad vagy a világosság, és szeretném azt, tudom, hogy a Te igény bennem, ami bennem él, az lelepezze mindig az őrvőnek a ravasságát. Kérlek, ezért segíts nekem, hogy a Te igénynél a Te világosságodban több időt töltsek el. Segíts, hogy meggyökerezzek a Te igében, Segíts, hogy megértsem azt, és a szívembe zárjon, a szívembe fogadjam, te ígédet azért, hogyha jön az ördög, és támad, és kísér, vagy csábít, akkor a Te ígéddel ellen tudjuk állni. Köszönöm Neked, Úr Jézus, hogy uh, ma este ezt megértetted velem, És köszönöm Neked azt, Úr Jézus, hogy van lehetőségem, és lehetőségünk arra, hogy a Te igédet olvassuk, a kezünkbe vegyük. Köszönöm Neked, Úr Jézus, hogy szabadon, nem kell félnünk. Segíts nekünk, Uram, hogy ki tudjuk használni ezt a nagy lehetőséget. Amen. 23-as éneket énekeljük. Fogad éltem Jézusom, ime néked átadom. Legyen tied az időm, néked szentelt a jövőm. 223. Köszönjük, Urunk, hogy Te mindent odaadtál értünk, és azt kéred, hogy mi is adjuk oda, tegyük az oltára magunkat, akkor leszünk beteljesedve, akkor lesz áldás rajtunk, ha tiéd leszünk. Ad hogy így legyen, és mint a te gyermekeid, megváltottjaid, országot, polgárai, úgy harcoljuk meg a hitnek szép harcát minden nap. Győzelmesen. Amen. Amen. Az Úr Jézus.